Наступна гонка це, можна сказати, домашня гонка Ніка Росберга. Отже, домашня гонка Хемілтона, далі домашня гонка Розберга. Хоч сам Хемілтон цікаву ремарку, да, одразу після гоночного вікенду, мовляв, Росберг не такий вже й німець. Він пригадав, що Ніко Росберг народився в Німеччині, але одразу його перевезли в Монте-Карло. Він частину своєї кар'єри провів під прапором Монагаску. Потім він був ніфіном і лише наприкінці своєї кар'єри в відкритих колесах до Формула-1 став німцем. У нього по суті три різні національності. В нього два громадянства фінське і німецьке. І все ж таки, враховуючи, що німець прапор вже і гімн нам звучав Ніко Розберг німецький, він має бути на домашньому треку фаворитом для вболівальників в першу чергу. Вітіскоп спортивне відео.